nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak két részből áll a mai esténk szokásos módon lesz egy bemutató díjmentes rész egy tudatosságfejlesztő díjmentes rész és utána lesz egy szünetünk, majd lesz egy második rész személyiségfejlesztő coach képzés, aki új a második részen egy alkalommal részt vehet a meghívója jelenlétében és ezáltal betekintést tud kapni abba, hogy milyenek nálunk a képzések mert lényeges eltérés van az első képzés és a második képzés között mert a másodikban már konkrét módszerek vannak, az elsőben pedig csak információk vannak tehát az azt jelenti hogy az életre nyújtunk módszereket az első rész helyett a második részben ha valaki esetleg azt várná hogy az elsőben kap módszereket tegeződve szoktam tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Tehát még egyszer mondom, mindenki. Jó, ha valakinek ez terhes lenne, akkor természetesen vissza lehet magázódni a termen kívül. Jó, illetve az épületen kívül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? csináltál már egy ilyen gondolati összehasonlítást avval kapcsolatban hogy melyik volt jobb a 2020 előtti világ vagy most a jelenlegi? Hm? Mm -hmm. és mire jutottál ebben a kapcsolatban? Aha. és miért lett rosszabb ez a világ? hát mert az elnyomók bőven működtek ebben a három évben és a jó emberek azok meg ráhagytak mindent az elnyomókra és ha a jó emberek nem teszik, tesznek a jövőért akkor a rossz eluralkodik a Földön szó szóval szerint tehát a jó embereket megnézed a lakosság nagy része az jó de mégis az elnyomók érvényesültek az elmúlt három évben tehát az elmúlt három évben a lakosság folyamatos elnyomást kapott ha jobban megnézed, tehát mit jelent az hogy elnyomás? ott ahol az emberek nem boldogok ott bősz elnyomás folyik márpedig én nem látom hogy Európában az emberek annyira boldogok lennének oké? Okay. sőt azt lehet látni hogy lényegesen boldogtalanabbak az emberek mint mondjuk mondjuk három és fél évvel ezelőtt oké? na most mondom ez egy szabály ahol az emberek nem boldogok ott elnyomás van, pont oké? lehet ebben vitatkozni csak nem vele, jó? vitatkozz hadszerve kapcsolatban magadban nyugodtan jó? tehát ha nem lenne elnyomás akkor az emberek boldogan élnék az életüket, világos ez? Jó? És minél boldogtalanabbak az emberek, az azért van, mert annál nagyobb elnyomás veszi körül őket, illetve annál bőszebben működnek az elnyomók. Oké? Okay? Jó ez? Mondom ezzel legfeljebb szerintem az elnyomók vitatkozhatnának. <gül> mert a szociális emberek nem valószínű. Jó? Márpedig a bolygón, ha hiszed, ha nem körülvesznek benneteket, bennünket az elnyomók, ugyanis minden ötödik ember a bolygón elnyomó hogy lettek az emberek elnyomók? hát vannak olyanok akik genetikailag hozták szó szerint tehát az azt jelenti hogy, hogy genetikailag kódoltan jött vele az elnyomóság de a többség az nem ilyen, ez egy kis százalék az kb. van 4%, amelyik így van, vagy még kevesebb. Ellenben ugye van a többség, aki elnyomó, az a összelnyomói százalék, az a lakosság 20%-a, tehát minden ötödik ember. És annak a nagy részének, a 20%-nak úgy lett elnyomó, hogy túl sok elnyomást kapott gyerekkorában. Oké? Okay? tehát magyarul valószínűleg elsősorban, mivel ugye ez első hét évben szokott kialakulni, ha csak nem kezd el az ember egy olyan szociális emberként egy olyan foglalkozást amiben el kell nyomni a másokat, bár akkor egy szociális ember, egy valódi szociális ember az ilyenből kimenekülne simán, tehát az azt jelenti hogy az első 7 évben vajon kikkel voltunk a legtöbbet? kikkel szoktak lenni a legtöbbet az emberek? hát a szüleikkel tehát akkor elsősorban valószínűleg kik nyomták el? hát a szülők, így van tehát ezáltal ugye aki sok elnyomást kapott az első hét évben abban kialakult egy elnyomói hajlam de ez a hajlam ez nem csak azt jelenti, hogy hajlamként működik, hanem egyszerűen az elnyomás azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében másokat leértékel, másoknak elnehezíti az életét. Oké? Vagy megnehezíti az életét. Ezek az elnyomók. Oké? A saját túlélése érdekében, na most a rosszak közül tehát a mondjuk a, úgy körülbelül 4% még ezt élvez is oké? Okay? hogy másoknak rosszabbul megy, másoknak nehezebb az életük, mert úgy gondolják van egy ilyen tévképzetük hogy ha mások boldogulnának akkor nekik rosszabb lenne világos ez? magával az elnyomói területtel hát foglalkozok körülbelül 22 éve és tanítom szintúgy oké? Okay? tehát szintúgy tehát ami azt jelenti, hogy már előtte is tanultam ilyeneket, 98-tól és hát ezt azért mondom, hogy tisztában legyetek azzal hogy én már tanultam ilyet a 90-es években 90-es évek második felében azt hogyha az elnyomókat hagyják a szociális emberek hogy érvényesüljenek akkor igen nehéz világ elé nézünk ezt a 90-es években tanították nekem és az emberek a szociális emberek szépen hagyták azt is tanították a 90-es években hogy ha bekerülnek vezetői pozícióba pozícióban az elnyomók, akár hatalmi pozícióba, akkor meg még rosszabb lesz, mert akkor az egész lakosságra negatíva hat. Na, és most ezt éljük. És erre már figyelmeztettek a 90-es években, hogyha a szociális emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a bolygón. Oké? Okay? és hát eluralkodott a rossz, vagy nem? vagy ez tök jó világ mert ha azt úgy látod hogy tök jó világban élünk akkor neked valami bajod van itt belül ezt tudom mondani oké okay. szóval ugye én nem most születtem hanem még a 60 évek elején és nem azért mert akkor gyerek voltam meg nem azért mert mondjuk a 80-as években éltem a fiatal felnőtt koromat de sokkal jobb világ volt az, tehát sokkal jobb tehát honnan tudni hogy jobb világ, hol látsz te mondjuk fütyűrésző embereket? hol látsz énekelgető danolgató embereket? akik mondjuk munka közben énekelgetnek, danolgatnak hol látsz ilyeneket? hol látsz? Hát, vidéken se már rég elmúlt, már nincsenek ilyenek vannak itt szép számmal akik vidéken élnek és nem számolnak be ilyenekre sajnos az már a múlt tehát már nem így működik tehát szépen fokozatosan a társadalom hangulatát úgy ahogy az elnyomók úgy átvették szépen a hatalmat szépen elnyomják a társadalmat és az emberek elny elnyomást kapnak akkor nem boldogan élik az életüket jó tehát ez azt jelenti hogy haladunk egy olyan világ felé tehát ezt jó ha tudja mindenki hogyha az elnyomók egyre nagyobb szerepet kapnak akkor neked mint szociális embernek egyre rosszabb és rosszabb lesz világos ez? és ez a folyamat van a 80-as évektől tehát onnantól tehát a 80-as évektől tehát most mondok példát nyugaton 60-as, 70-es években nőknek nem kellett dolgozni mert egy fizetésből meg lehetett élni a férfi fizetéséből meg lehetett élni nyugaton, nem itt nyugaton most ahhoz képest nézd meg sokkal többet keresnek a az emberek, mint akkor kerestek, mégse tudnak egy fizetésből megélni. Oké? Okay? Tehát mégsem. Itt keleten már akkor sem tudtak egy fizetésből megélni, ugye ezt tudjuk. Már akkor is kellett két embernek dolgozni egy családban, itt Közép-Kelet-Európában, de nyugaton nem kellett. És a 90-es évektől elindult az a folyamat, hogy gyakorlatilag ne éljenek meg a családok egy fizetésből, és a nőknek dolgozniuk kelljen rendesen 8 órában, hogy a családnak az életszínvonalát biztosítsák. Na ezzel van egy óriási probléma, ugye, és ez már Magyarországon előbb beindult, ez a probléma. Hát az, hogy a hölgyek hazaviszik a munkai problémáikat. Mert a hölgyek sokkal érzelmesebbek, és nem tudnak elvonatkoztatni tehát a férfiak könnyebben vonatkoztatnak el és a hölgyek azok a munkai gondjaik vannak már pedig a, a legtöbb hölgynek munkai gondja van, gondja van. ezáltal ugye hazamegy és zaklatottál teszi a családot mert ugye ez biztos megfigyeltet, hogyha a hölgy zaklatott akkor az egész család zaklatott oké? Okay? és ha az hölgy boldog, akkor az egész család boldog. <gül> Tehát ez, ez így működik. Mi férfiuk ezt pontosan tudjuk, remélem, hogy a hölgyek is. És ugye régen a hölgyek nem jártak el dolgozni. Nem jártak. Nem építettek karriert. Oké? Okay? És nem vitték haza a flusztrációt, az aklatottságot. Nem vitték haza, mert otthon voltak. És otthon meg nem érte közel sem annyi probléma a hölgyeket, mint a munkahelyen. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy szépen az elnyomók elérték azt, hogy legyen emancipáció, legyen olyan fajta működés, egyenjogúság, hát itt Magyarországon mindig egyenjogúság volt a nők és a férfiak között tehát nem tudom én, már 800 éve legalább sőt előtte is, nem véletlenül ugye hogy szólítják a férfiak, a hölgyeket hogy feleség, mit jelent a feleség, hogy a felem azt jelenti, hogy a felem tehát ami azt jelenti, hogy itt Magyarországon nem volt nem jogúság. talán annyi volt régen, hogy mit tudom én választásokon nem szavaztak, de hát Magyarországon tudod milyen választás volt régen? hogy ott voltak a népek, az emberek és akkor közfelkiáltással választottak na most és akkor nem szavazhattak a hölgyek? hát ugyanúgy ott lehettek és ugyanúgy közfelkiáltással szavazhattak, ugyanúgy, akkor miről beszélünk hogy nem szavazhattak a nők? tehát milyen egyenjogúság? most azt, hogy a a világban hogyan nyomták el a hölgyeket az nem a mi problémánk volt hanem az övéké világos ez? mert itt Magyarországon a nőknek nem volt elnyomás ha minden szavazás közfelkiáltással történt a királytól kezdve mindenkit úgy választottak hogy közfelkiáltással nem úrnák voltak hova bedobtak cetliket, felejtsük már el összehívták a népet és közfelkiáltással megválasztották azt akit meg akartak választani világos volt és ott lehetett ugye bárki hölgyek, urak részt vehettek és ezáltal ugyanilyen szavazati joguk volt a nőknek akkor miről beszélünk? milyen egyenjogúság hiányáról? hát örüljetek drága hölgyeim hogy nem kellett dolgozni munkahelyen hát én láttam azt hogy amikor anyu munkahelyen dolgozott az én gyerekkoromban akkor mennyit veszekedtek és láttam utána hogy mikor bedolgozó lett és otthon dolgozott mennyivel kevesebbet veszekedtek mert anyu haz hazahozta a munkahelyről a flusztrációt és ezt nem csak anyunál láttam, ez mindenütt így volt, mindenütt hogy a hölgyek hazahozzák a munkahelyi problémákat legalábbis annak a negatív hatását oké? Okay? tehát érdekes világot élünk és ezt nehogy azt higgyétek hogy a lakosság érte el az hogy legyen feminizmus azt az elnyomók érték el. szó szerint szó szerint hát most gondold végig ha az araboknál a nők nem lennének elégedettek a helyzetükkel akkor már fellázadtak volna és fellázadtak? nem, hát akkor de mégiscsak elégedettek azzal hogy nem kell eljárni dolgozni mert az alapoknál még mindig nem kell eljárni dolgozni a hölgyeknek oké? Okay? Jó? tehát ugye az iszlám ebből a tekintetből egész más ugye a kereszténység, mintha elkezdeni rákényszeríteni a hölgyeket arra hogy ne csak dolgozzanak hanem építsenek karriert na most a karriernél meg van megint egy szabály ugyanúgy mint az elnyomóknál tudod mi a szabály? hogy vagy karrier vagy család hoppá és melyiktől lesz boldogabb egy nő? a karriertől vagy a családtól? hát nem a karriertől, azt felejtsd el, hanem a családtól lesz boldogabb kik tartották mindig mióta világ a világ össze a családot? Soha nem a férfiak mindig a nők, mindig, Mi a, ki, ki volt mindig a, az összefogás, a családi összefogás a motorja soha nem a férfiak, mindig a nők voltak és erre most mit csinálnak a nők? építsünk karriert, le van fütyülve a család, érted? azt utána persze beindul a biológia, azt egy idő után már ugye akarnak gyereket szülni csak már lehet hogy nem tudnak mert kifutottak az időből mert a karrier az fontosabb volt de ezt nem a nők érték el, nem a férfiak értékel csak hogy tisztában legyetek ezzel hanem az elnyomók, tudod miért? mert a legkisebb közösségi egység, a társadalom alapja, a társadalom tartó pillére az a család és a családot a nők tartották egyben, mindig és ha a nőket megbolondítják akkor szétmennek a családok világos ez? és ezt nem a nők találták ki mondom nem a férfiak hanem az elnyomók megkérdezték azokat a személyeket akik onnantól hogy Sigmund Freud tanulmányozták az emberek működését az emberi elme működését tanulmányozták elkezdték tanácsokat kérni az emberi működésről hogy hogyan működnek a férfiak hogyan működnek a nők, hogyan lehet őket manipulálni stb. stb. mert ugye Sigmund Freudtól egy szakma alakult ki erre amit úgy hívnak hogy pszichiáterek, úgy hívnak hogy pszichológusok egy szakma arra alakult ki erre hogy hogyan működik az emberi elme világos eset és hogyan lehet az embereket manipulálni és hogyan lehet mondjuk szétverni a családokat világos és a családok szétverésének az alapja, tudjátok mi csoda? az hogy a hölgyek elmentek dolgozni és eljárnak dolgozni oké? Okay? az elmúlt időszakban nem egy nem kettő hanem egy csomó olyan párkapcsolatot láttam ahol itt megborult az egész rendszer régen nem a nők csalták meg a férjeiket zömében és sorba látsz olyan párkapcsolati bukásokat hogy a nő csalja meg a férjét érted? és na, a férfi nem csalta meg oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy hogy az illető Miért, miért változott meg? hát miért változott ez meg? tehát miért lettek ilyenek a nők? hát mert elérték náluk azt, hogy ne a család legyen a fontos, érted? hát most gondold végig gyerekkortól, nyomják az óvodától kezdve a gyerekek az iskolák, a középiskolák, mindenféle iskola hogy az a legfontosabb, hogy építs karriert minél több pénzt keres, ez a legfontosabb és ha nincs elég pénz, akkor a hölgyek mit csinálnak? Elkezdenek elégedetlenkedni. Márpedig ez a bolygó sose fog úgy működni, hogy minden családnak legyen elég pénze. Soha nem is volt ilyen, soha nem is lesz ilyen, hogy minden családnak legyen elég pénze. Ez azt jelenti, ott, ahol nincs elég pénz, nem a férfiak elégedetlenkednek leginkább, hanem a hölgyek mert a hölgyek abban a pillanatban ha nincs elég pénz azt érzik hogy nincsenek biztonságban oké? Okay? és ha azt gondolt hogy nem így van akkor te vagy férfi vagy vagy akkora egódva nőként hogy nehogy már elfogadd azt amit egy férfi mond neked ilyen egyszerű oké? Okay? jó? mert ugye sok olyan nőt ismerek megtalálkoztam sok olyan nővel akinek akkor egója van nőként pedig a nőknek a múlt század elejék nem is volt egójuk nem volt onnantól lett egó hogy elmetek dolgozni, tényleg ez tény, nem volt addig míg otthon voltak nem volt szükségük egóra világos ez? és olyan, olyan magas szintén felfejlődött már a nők esetében is az ego hogy sokszor nagyobb egójuk van mint a férfiaknak és most nem a nőket leértékelem csak hogy lássuk ezt a világot hogy hogy jutott ide oké? Okay? hát figyeld az egy nonsens hogy a házasságok 20 a 20%-a válással végződik és nem az én generációmnál hanem a fiataloknál érted? és nem a szüleim generációnál volt ez így mert ott meg még kisebb volt a vállási arány hanem ahogy fejlődik a társadalom egyre inkább elválnak egyre nagyobb, az százalékosan a vállási arány oké? Okay? hát a társadalomnak ezen a szinten hát nem így kellene fejlődni tudod mi a társadalmi fejlődés? nem az hogy elválunk hanem az hogy tudatosodunk az a társadalmi fejlődés hogy egyre tudatosabb lenne a társadalom na akkor lenne társadalmi fejlődés az hogy az emberek nem képesek megoldani a saját életüket az nem társadalmi fejlődés hanem egy baromság oké? Okay? tehát gondold végig elérték azt hogy a vállalkozói szemlélet, amit végigment a társadalomon, évszázadokon, évezredeken keresztül, azból legyen egy alkalmazotti szemlélet. Például itt az Aranybullától, 1200 mit tudom néhánytól, az van, hogy nincsenek olyanok, hogy jobbágyok. 800 éve nincsenek jobbágyak. Érted? Az azt jelenti, hogy földműves van, de annak nagyon nagy része a földművesnek a saját földjén dolgozott. Érted? Meg állattenyésztő van, de nagyon, vagy volt, de a nagyon nagy része az a saját állatait tenyésztette, és nem másét. Érted? Körülbelül a szolga az egy jó 20% volt. Akkor most nézd meg, hogy hány százalék alkalmazott a mai világban az embereknek körülbelül fordított az arány, tehát a szolga az körülbelül 80% a vállalkozó meg körülbelül 20% sikerült ezt is elérni tehát kit érdekel azt hogy máshol hogyan működött, ez nálunk így működött és kész és ez egy jól működő rendszer volt tehát mondom aranybulla óta itt nincsenek jobbányok azt mondom 800 éve Magyarországon nincs jobbány és tanultad a történelemben jobb vágyakat, persze az arany és utána megnézem a két nagyapámat az egyik nagyapámnak volt egy susterboltja, tehát cipészboltja a másik nagyapámnak meg volt 21-22 föld tehát holdja termőföld ennyi tehát mind a két nagyapám vállalkozó volt Hála Istennek a szüleim is elkezdtek vállalkozni az én 72-11 éves koromtól. Tizen és tudjátok, mit láttam? Azt láttam, hogy sokkal jobb lett minden szempontból. Kapcsolati szempontból is jobb lett a szüleimnek, és anyagi szempontból is jobb lett a szüleimnek. És akkor úgy gondoltam, hogy én sem leszek alkalmazott. Ezért választottam olyan szakmát, hogy majd vállalkozó leszek erre rájöttem rögtön hogy hogy mikor már akkor milliókba került volna az hogy vállalkozó lehessek, akkor a 80-as években, érted? a De pedig meg volt minden hogy vállalkozó de de mégse láttam. és akkor rájöttem arra hogy húha nehezebb itt a vállalkozónak lenni mint amit az ember gondolt de akkor is az akartam maradni vállalkozó, jó persze voltam alkalmazott én is 13 éven keresztül de csak 93-ig, 80-tól 93-ig és 93-tól, mert voltam egy ideig úgy hogy alkalmazott is meg vállalkozó is, párhuzamosan a kettő és amikor vállalkozó lettem akkor rájöttem arra hogy hát már értem miért mondják azt hogy aki dolgozik az nem ér rá pénzt keresni mert tudod miért? mert aki dolgozik nem ér rá gondolkodni mert a pénzkeresést azt a gondolkodással lehetett elérni és lehet elérni most is és akkor rájöttem arra hogy hogy nem az a, a az élet folyama hogy az ember szolga legyen tehát most gondold végig egy szolga szabad, ne nevettes, jó? szolga soha nem volt szabad a szolga az egy kiszolgáltatott, ott van benne, kiszolgáltatott érted? benne van a nevében azért mert szebb nevet adtak a szolgának azt a nevet adták hogy alkalmazott <hül> persze, ez olyan mint mikor megvesz egy csomó szart és be van szépen csomagolva, érted? és akkor azt hitted hogy szépet veszel, érted? meg jót veszel hát ez pont olyan hát csak ugye van egy bibia az vállalkozói léttel én láttam azt hogy ahhoz hogy a nagyapám megéljen nem láttam mert ugye csak hallottam nagymamámtól hát ahhoz neki gondolkodni kellett, mind a két nagyapámnak, érted? láttam azt is hogy például most valaki nekiállna a fürdet művelni hát körülbelül olyan 7-8 év mire megtanulja, megtanul mindent a földműveléssel kapcsolatban érted? 7-8 év és addig nem lesz neki nyeresége tehát ami régen könnyű volt, már apáról fiúra szállt a dolog, érted? és, és tudták hogy mit kell csinálni mert gyerekkortól belenevelték tehát belekerült ugye a, a munka folyamatába és utána neki nem volt probléma ugye átvenni a dolgokat és működtetni tehát egy olyan világban élünk, ahol azt gondolod, hogy hú, ez egy szupervilág. De hát hogyha ha nem lenne ez a három év, ami itt volt, akkor is egy olyan világban éltünk volna, érted? Ami, ahol az Addig is azt mondtam, hogy az emberek hangulata romlik. Csak most itt ebben a három évben drasztikusan romlott az emberek hangulata. Hát például van, aki úgy jött haza, Azért, tehát mi rengeteget jártunk Olaszországban minek nyaralni, oké? Okay? Tehát gyakorlatilag 2010-ig folyamatosan évente egyszer-kétszer-háromszor voltunk Olaszországban nyaralni ezért láttuk hogy miért mentünk szívesen, mert jó hangulattak voltak az olaszok miért? mert dolce vita van a tudat tehát életérzés, életérzés, tehát ott nem ilyen búvabb Tudod, baltázottak mint az emberek vagy nem ilyenek voltak <gül> és, és lényeg az hogy azért jártunk szívesen oda mert jó hangulatú emberek éltek és ez a három év betette nekik úgy hogy hazajöttek azért emberek onnan, magyarok sok-sok évnyi kintlét után hazajöttek azért mert le, annyira levitték ebben a három évben az olaszok hangulatát hát megnézed az összesé, ugye Spanyolországon kívül voltunk a többi mediterrán területen. A szüleim voltak Spanyolországban. És lényeg az, hogy mindenütt sokkal jobb hangulatú volt a nép, mint itt Magyarországon. Tehát megnézed, ez úgy van, hogy sokkal jobb hangulat délen, Európa déli részén, és ahogy megyünk észre, úgy sávagyodnak be az emberek. De szó szerint. Tehát azt láttam, hogy éjszakabbra savanyúbbak az emberek, délebben meg sokkal vidábbak mindig ezt láttuk ugye, rengeteg országban voltunk hát a naphiány persze, hát te is télen besavanyodsz érted? így van hát nem véletlenül ugye miért akkor vannak ezek a megfázások, meg a influenza, meg minden hát mert elegük van az embereknek a, a, ebből az időjárásból és lényeg az, hogy nézd meg, ez a három év, jó vegyük le most ezt a háborús időszakot, de az előző kettő covid időszak, melyik országokat súlytatta legjobban? Ö, elnyomásban nem betegségben, elnyomásban, hát a déli országokat hát a déli országoknál sokkal nagyobb szankciók voltak mint mondjuk északon nem azért mert kevesebb volt a megbetegedés, nem azért hanem azért, mert, mert el kellett venni ezt az életérzést, ezt a vidám életérzést, érted? Hát gondold végig, mit tudom én, elmentél délre bármelyik országba, ott szieszta van. És akkor mit csináltak? Siesztán az emberek, a időben? Ott iszogattak, beszélgettek, nevetgéltek. Érted? Jól érezték magukat ott kint ültek a pagodákba, érted, és tök jól érezték magukat na ezt az életérzést, ezt a jó életérzést, ezt az életvidámságot úgy elvették tőlük, mint a húzat két év alatt persze most nem tudjuk hogy mennyire nyomják a háborút a, ezekben az országban, azt nem tudjuk az azok tudják akik ott élnek, hogy érted? értem azt hogy nyomják azon a szinten hogy a média mennyire nyomja hogy minél jobban féljenek az emberek a háborútól mert ugye az is olyan hatást kelt hogy minél nagyobb félelem van az emberekben hát erről szólt a hidegháború az 50-es, 60-as években meg a 70-es években hogy az emberek féljenek, semmi másról nem szólt a hidegháború csak az arról szólt hogy az emberek féljenek, miért? mert ha te rossz hangulatú vagy akkor téged kimossák az agyadat, érted? és egy ilyen bénán működő kacsa leszel ilyen egyszerű, érted? tehát szó szerint képtelen leszel a gondolkodásra szó szerint, hát nézd meg minél rosszabb működése van egy embernek tehát minél rosszabb hangulatú, annál képtelen boldogulni az életben hát nézd körül és látod ezt minél rosszabb állapotú emberről van szó annál bénában működik az életben minél jobb hangulatú annál inkább nincs szüksége arra hogy adjanak már nekem munkát mert fogja és talál magának, érted? minél rosszabb állapotú ember annál inkább rászorul más segítségére, érted? vagy az állam segítségére minél jobb állapotú ember annál önállóbb, annál szabadabb akar, akar lenni, tehát önálló és szabad is akar lenni világos ez? de ha te nem akarsz szabad lenni akkor ez a te magánügyed oké? Okay? de tudod mit tesz szabaddá? egy dolog, a tudás nincs más nincs más szabadság a tudás a szabadság világos ez? és minél több a tudásod annál szabadabb vagy milyen tudás? amit ezeken a területeken tudsz használni, mindjárt mutatom itt van tíz terület ez az életterületünk ha ezeken te tudsz boldogulni akkor te jól működsz az életben és nem vagy boldogtalan, ez biztos de bármelyik területen nem jól működsz az kihat az összes többire negatívan és nehogy már azt mond nekem hogy ehhez nem kell tudás ezekhez a területeknek a működéséhez nem kell tudás hogy bőven elég az amit tanítottak neked a szüleid mert ugye iskolákban nem tanították vagy bőven elég az amit megtapasztaltál én ismerek olyan embereket akik háromszor szer váltak el érted? akkor biztos megtanulták hogy hogy kell bánni a másikkal csak akkor mi vált el? Hm? jó kérdés, nem? mert a kutya se tanította neki hogy hogyan bánjon mondjuk a párjával érted? miért tanították az iskolába? volt olyan tantárcs hogy hogyan bánjunk a párjunkkal? nem, de olyan volt hogy önmagunkkal egyáltalán hogyan bánjunk napi szinten hány negatív gondolat fordul meg a fejedbe? lehet hogy az a többség, hát az nagy gáz, de akkor is hogyha az a kisebbség miért? hát gondold végig, felépíteni valamit mennyi energia? ahhoz képest azt amit fölépít az ember lerombolni mennyi energia? Hm? töredéke, tehát ugyanez a gondolatok, vannak építő gondolataid és annak a töredéka romboló gondolat, és az a lerombolod az összes építő gondolatodat. Érted? Mondjuk volt 5 órányi építő gondolatod, meg mondjuk 5 percnyi romboló gondolatod, az öt órányi építést leromboltad 5 perc alatt. Elég világos voltam? Igen. És ha megnézed, minél rosszabb állapotú egy ember, annál több a romboló gondolat a fejében. Oké? Okay? mik ezek a gondolatok? csak hogy tisztában legyünk olyan gondolatok hogy ellenségesség amikor valamivel vagy kivel szemben ellenséges vagy rossz indulat fájdalom tehát fájdalomhoz kötődő gondolatok akkor harag gyűlölet akkor részvétlenség akkor félelem érted? bánat ez mind negatív gondolat de ahogy megnézitek ezt egymás után mondtam ez egy sorrend is és a legvége volt a legrosszabb hangulat és a legtöbb negatív érzelem és az eleje is rossz csak sokkal kevésbé és ott sokkal kevesebb a negatív gondolat de ha már egy ember rossz indulatú, egy kicsit is rossz indulatú, attól a pillanattól kezdve ne csodálkozzon, és ez most egy tanítás is, jó? Ne csodálkozzon, hogy nem boldogul az életében. Oké? Mert amit felépít a pozitív gondolkodásával, azt fogja így lesöpri. Hát gondold végig, mennyi idő áll, ta, időbe tellik mondjuk fölállítani a dominókat? Aha, és mennyi idő alatt tudod lesöpörölni? gondold végig na ugyanígy működünk az életben de ha nem tanulsz itt soha nem fogod megtanulni azt, hogy ne legyenek negatív gondolataid világos ez? soha nem fogod megtanulni mert ugye a negatív gondolatnak is adott helyzetben lehet helye de nem olyan szinten, ahogy az emberek gyakorolják Okay? Mert gondold végig, miért ne lehetne egy olyan negatív gondolat, hogy mit tudom én, ez történhet velem, és fölkészülök rá, hogy ne történjen. Érted? De az, hogy ez történhet velem, az már egy negatív gondolat. De amikor azt mondja az ember, hogy fölkészülök rá, hogy az ne jöjjön létre az a negatív helyzet, akkor onnantól kezdve az már nem negatív gondolat világos ez? mert ugye sok ember aki azt mondja hogy ő ultra pozitív gondolkodásuk az azt jelenti hogy ilyeneket nem csinál tehát nem készül fel arra hogy lehet esetleg egy gond és hogy megelőzze azt a gondot mert a gondokat talán meg kellene előzni nem? Hm? hát így van vagy az a jó hogyha az ember csőstül kapja ráadásul ugye azt is látom embereknél hogy szó szerint van ez a mondásunk hogy na csőstüljön a gond tehát hogy kapja az egyik gondot jön a következő jön a harmadik egymás után érted? egymás után ennek is megvan a magyarázata de most nem fogom elmagyarázni oké? mert az képzésrész már úgyhogy gondold végig hogyha úgy látod, hogy nem vagy elég olyan világban, miért tenni kellene, hogy jobb legyen hát akkor nincs itt a helyed ennyi, de ha úgy látod hogy tenni kellene azért hogy a jobb világ legyen és a jobb világ tudod, hogy jön létre, hogyha az emberek jobbak mit gondolsz, miért vannak a földön ö, olyan területek amik, ahol nem lehet élni mert hanyag, rossz állapotú emberek tönkretették azt a területet érted? és azon a területen nem lehet élni miért? vannak elég nagy területek hogyha nem világos miről beszélek úgy hívják, hogy sivatagok. hát nézzétek már meg mondjuk hogy a Szaharában hány ember él oké? tehát a Szaharában max ott tudnak élni ahol van vízforrás és oda kialakítottak valami életteret a környékére aztán elvágták oké? és az összes olyan terület a bolygón amit, ami élhetetlen azt az értelmes lények tették tönkre nem az állatok, hanem az értelmes lények nem a növények tették tönkre, hanem az értelmes lények oké? akik abban az időszakban kellően rossz hangulatúak voltak ahhoz hogy tönkre tegyék a saját életterüket hát mondok példát, nem mentél be még egy olyan lakásba ahol rossz hangulatú emberek vannak és tökra minden nem voltál még ilyen lakásba. hát dehogy nem hát mennyire függ össze, most képzeld el hogyha összefügg azzal hogy az ő saját közvetlen élettere, ahol lakik, milyen állapotban van akkor ugyanígy kihat társadalmi szinten hogyha a társadalom rossz hangulatú ugyanúgy tönkreteszi a saját életterét, mint ahogy tönkreteszi a saját lakását érted? tehát gondold, gondold végig ahhoz, hogy az ember eljutott egy állapotba a megelégedettség azt eredményezi, hogy az illető hamarabb meghal, mint kéne. Szó szóval szerint. Mert ugye egy megoldás van mindig, az, hogy az ember akar jó, jobb lenni. Jobb. És egyre jobb, és ha már jó, akkor is még jobb. Érted? Ez a megoldás. Ez lenne a fejlődési folyamat, hogy tisztában legyünk ezzel de semmi gond, nem kell ezt nekem elhinni, csak mondok neked ezzel kapcsolatban egy dolgot, jó? nekem vannak képességeim, hidd el, hogy nagyobbak mint neked oké? Okay? ezek szellemi képességek jó? ez nem nagy képűség, ha egy kicsit beszélnék magamról akkor rájönnél erre a dologra hogy mit értem el az életemben, jó? de van egy, egy olyan képességem is hogy tudok kommunikálni a fentiekkel nem a lentiekkel, nem valami oldalsó entitással, jó, hanem a fentiekkel. Ez azt jelenti, hogy hallottál egy ilyet, mert felnőtt voltál, vagy már, ugye emlékszel rá, 2012-ben világvége volt. December 22 vel Valóban világvége volt, egy korszak vége. És 23-ától aranykornak kellene lenni. Hoppá! és hol vagyunk ehhez? tehát az emberiség ideje lejárt, tudod miért élünk meg ezen a bolygón? mert sokkal jó ember de ha a jó emberek nem tesznek semmit, arról szelurakodik a Földön és erre adtak még egy következő esélyt 2035 2035-re meg kell csinálni azt a fajta világot ahol képesek az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni egymással és ezt nem csináljuk meg, megyünk a levesbe, nem érdekes hány éves vagy? mész a levesbe, oké? nem kell elhinni, úgyis ez lesz oké? ez nem ijesgetés hanem cselekvésre késztetés, hogy világos legyen. Világos ez? Hogy igenis a saját fejlődésedért tenni kell. És mindenkinek külön-külön. Elnyomok, ne tegyenek, azok maradjanak azok, amik voltak. Azoknak az a szerepük, hogy te minél rosszabb állapotba kerülj, és egyszer csak olyan helyzetbe kerülj, ahogy azt mondod, hogy vagy meghalok, vagy fejlődök. Tehát az azt jelenti, hogy kérek segítséget érted? mert magától nem fogsz fejlődni én még nem láttam olyan embert aki magától fejlődött azt láttam csak hogy együtt tudtak fejlődni emberek tehát egymást húzzák fölfele, világos ez? tehát egy olyan világban élünk ahol nem csinálhatod ezt nem ülhetsz a babérjaidon, mert ennek az emberiség iszza meg a levét és nem a politikusok fogják ezt megoldani, mert a politikusok meg vannak véve a, a pénzhatalom által, jó? Ez nem tetszik ez a kifejezés a pénzhatalom által meg vannak véve, a pénzhatalom meg, bocs, de elnyomók oké? Okay? úgy ahogy vannak majdnem mind elnyomó hát ha nem az lenne akkor talán megosztaná a vagyonát, nem? mint például nálunk van hogy a bevételünknek 78%-át megkapják az itt tanulók oké? Okay? hát akik hozzájárulnak ahhoz hogy itt tanuljanak az emberek természetesen azok, akik nem járulnak hozzá ahhoz hogy itt tanuljanak az emberek az nem kapnak semmit tehát ami azt jelenti hogy itt a cégben az összbevételnek csak a 22%-a marad világos ez? Ha keres még egy ilyen céget, csak úgy mondanám nem fogsz találni jó? tehát ha nem hiszed azokat a dolgokat amiket ugye most mondtam akkor kérdezz meg a meghívottól szerveződtől hogy, hogy mit tud arról hogy milyen képességeim vannak jó? és mit tud arról hogy hogy jósoltam meg előre dolgokat és az amit megjósoltam az minden bejött kivétel nélkül ezt az időszakot is megjósoltam igaz hogy két, két héttel hamarabb bejött nem a háború hanem még a covid időszak két héttel hamarabb megtörtént és nem előtte két héttel jósoltam meg hanem évekkel az előtt és ugye a 90-es évektől mondom, hogy ez az időszak, amiben most vagyunk, ez be fog következni. A 90-es évektől. Oké? Okay? Tehát, és nem csak ilyen képességem van, hanem van több képességem. De nem csak képességem van, hanem eredményeim is vannak. Keres még olyan szemét, aki négy különböző területen tudott egy szervezetet piacvezetővé tenni nem fogsz találni, bolygószinten nem fogsz találni oké? Okay? nem Magyarországon bolygószinten nem fogsz találni tehát mi azért vagyunk, hogy átadjunk olyan tudást ami által te ezen a területeken el tudsz indulni, fejlődni gyönyörűen és ugye bízunk abban, hogy esetleg másoknak is ebben segítesz, hogy ők is elinduljanak mert ha nem lesz aranykor ezen a bolygón megyünk a levesbe jó lesznek akiket kimentenek a fentiek de a többségnek van főkészítve egy új bolygó nem vicc Kín az univerzum szélén van egy földszélű bolygó arra főkészítve hogy már oda lehet inkarnálódni persze kőkorszaki körülmények közé nem lesz mobiltelefon nem lesz tévé jó kőkorszaki körülmények lehet szaladgálni a, a kartfogú tigris elől oké? Okay. jó program nem? Már ő is enni jönni akar aztán az ember az viszonylag könnyű zsákmány mert viszonylag lassú a végig gondolod, nem tud 60 km per val szaladni mint mondjuk a gazella <gül> <gül> jó? Ja? tehát és nem kell ezt se elhinni csak én tudom hogy így van tehát annyi dologról kaptam már tájékoztatást a fentiekről hogy mi hogy van hát keres még olyan embert aki tudja hogy hogyan jött létre a világegyetem azok tudják akik tőlem hallották érted? ugye az egész világegyetem hogy jött létre ezt megküldték nekem információba érted? és soha nem hallottam erről senkitől jó? például hogy, hogy hogy jött létre a te lelked arról nagyon tudsz információkat én meg tudom hogy hogy jött létre a lelked oké? Okay. jó? azt is tudom hogy mi lesz azután hogyha meghalsz, azt is tudom sőt azt is tudom hogy mi, tört, mi, mi, le, mi volt akkor mielőtt megszülettél nem mint test, mint lélek oké? Okay. azt is tudom hogy miért abban a családban születtél, amiben beleszülettél érted? jó? tehát lehet hogy ebből azt látod hogy mégse annyira átlagosak a képességeim csak itt előadom magamat hát csak egy-két egy -két adat, jó? több százezer embernek vittünk el a vezetésemmel valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt 32 év során és több tízezer embernek a fejlesztésében vettem részt személyesen érted? és ezek tényszámok ez a szervezet ez 91-ben alakult maga a szervezet és a cég háttér ami jelenleg is van az 94-ben indult oké? ennek utána tudsz nézni a cégbejelzésbe jó? tehát nem mai keletűek vagyunk és négy területen sikerült piacvezetői pozíciót elérni ugye mint említettem a vezetésemben azért az nem Piskóta, és abból van a jelenlegi terület, amiben piacvezetők vagyunk, ugye az emberek személyiségének a fejlesztésében, és két olyan területben vagyunk piacvezetők, ami jelenleg is működik, és az egyiket abbahagytuk 2000-ben, a másikat abbahagytuk 2007-ben, és a piacvezetői pozíciónkat nem tudták lekörözni tehát nem tudtak nagyobb eredményt elérni azon a területen, azóta sem világos ez? tehát akkor lehet hogy tudtunk valamit vagy tudok valamit, nem? az ember és az élet működéséről, mert ez egy kulcskérdés hogy a, az ember hogyan működik az élet hogyan működik és ez nem nagy képűség hanem én tudom hogy tudom érted? tehát az nem nagy képűség ha az ember kifejezi azt hogy tudja amit tud csak neked azt tanították, hogy ez nagyképűség. Hát az a baj, hogy te nem tudod kifejezni, hogy mit tudsz. Ez a fő probléma. Mert az lenne jó, ha ki tudnád fejezni, hogy mit tudsz. Oké? De ha minél többet tudnál, annál jobb lenne. Vagy nem, rosszul gondolom? Hát most gondold végig, ha nem fejezed ki, majd a jövőben, ha tudsz, az, hogy te mit tudsz, akkor miért követnének? az átlag embereket nem követik az átlag ember az átlag ember az átlag embernek max van egy barátja meg egy családja, az kész, el van vágva az nem követi a kutya se az átlag embert gondold végig, hogy átlag emberként hova fogsz jutni? bejutsz -e egyáltalán az aranykorba? hova lett a? eloltottam? nem, nah, eltűnt esetleg becsuktam, vagy mit csináltam el? na mindegy, már nem kell jó? tehát átlagemberként hova jutsz? ha azt gondolod, hogy több vagy, mint egy átlagember vagy több meg kellene lenned, mint egy átlagember akkor itt a helyed ha úgy látod, hogy jó neked úgy, ahogy van akkor szeretünk téged és éld úgy az életedet, ahogy szeretnéd, érted? ahogy eddig élted köszönöm szépen a figyelmeteket de még mielőtt ugye elköszönnék és szünetet tartanánk és kezdődne a második rész, annyit azért mondanék hogy mennyibe kerül egy milyen módon működnek a képzések ugye minden szerdán és vasárnap van élő képzésünk minden szerdán 6 órától negyed 9-ig negyed-kilencig? 10 tízig bocsánat igen és minden vasárnap fél öttől negyed ig és ez, ez mindig így ismétlődik akkor a képzéseket igénybe lehet venni élőben a helyszínen igénybe lehet venni az interneten keresztül élőben természetesen igénybe lehet venni felvételről és ezek mind igénybe vehetők tévén vagy rádión ami azt jelenti hogy a tévé az sok internetet igényel a rádió az alig igényel internetet hát az se gond ha valakinek kicsi az internet Ö, mit, hát sávszélessége, így van, köszönöm szépen tehát ugye az se gond akkor a képzéseink bárki számára elérhető áron történnek, de nézzük meg milyen képzéseink vannak van 25 nagy témánk tehát ugye ezen a 10 területre vonatkozó 25 nagy téma egy havi képzés az 30 óra és a képzések azok talán már nincs is egy hónapos már 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hónapos képzéseink vannak egy témában az előző képzésünk az két hónapos volt, az a szeretet teremtő kocsképzés képzés volt amit vasárnap fejeztünk be, most vasárnap ma kezdődik a gyereknevelés kócs, ami nem csak gyereknevelés hanem az ember ismeretet kapjon arról hogy mit szúrtak el a szülei az ő neveltetésében és az ember tudja, hogy a szülei mit szúrtak el az ő neveltetésében, akkor tud tenni, hogy azt a, az elszúrást ki, kiiktassa érted? ez ki legyen iktatva és ne egy, egy elszúrt életet él, hanem egy tényleg teljes életet tudjál élni és 25 nagyon fontos témánk van, aminek az alapja, az alapok alapja, tehát 6 nagyon fontos alaptéma van a 26, 25 ből és van egy a 6-ból egy nagyon-nagyon fontos téma, az az etika. Etika, elkölcs, tisztesség, becsület, ami 4 hónapos volt. négy hónapos, tehát 120 óra. Oké? Okay? Mert azt gondolják az emberek, hogy becstelensége előrébb lehet jutni, hát óriási tévedésben van, aki így gondolja tisztessége, becsülettel sokkal, de sokkal előrébb jut az ember oké? Okay? és körforgásos alapon működnek a képzéseink ami azt jelenti hogy ha valaki csinálja a képzéseket akkor előbb-utóbb mindegyiket ugye meg tudja kapni és ha valaki valamilyen képzést szeretne, ami a múltban lezajlott, akkor ezt visszamenőlegesen meg tudja venni tehát elég rugalmas a képzési rendszerünk, mennyibe kerül olyan árat találtunk ki, ami bárki számára elérhető legyen ez azt jelenti, hogyha visszahosszuk a havi képzés árát akkor óránként 420 forint a képzés. Jó, nem a díjmentes, hanem a képzés. Az első hónap ettől eltérő, az első hónap az 660 forint. Tehát ma, ha megnézed, mit tudom, egy első osztályos gyereket nem tanítanak ennyiért. Több ezer forintért tanítanak óránként tehát ilyen képzések, mennyi a képzésünk értéke havi szinten? tehát alsó hangon 200.000 forint tehát 200.000 forint értékű képzést tudsz kapni az első hónapban most akciósan 19.700 forintért úgyhogy a második hónaptól 12.500 forint bocsánat, 12.500 forint a a tandíj jó? havonta egy képzés az szemináriumtól szemináriumig tart tehát a szemináriumot követő szerdától indul és a szemináriumot, a befejezése egy hónapnak az azt jelenti hogy 12 szemináriumok van, az egy egynapos képzés tehát az nem egy esti képzés hanem az egy vasárnapi egynapos képzést az egyik vasárnap helyett minden hónapban egyszer az a legfontosabb rendezvényünk azon ugye sokkal többen vagyunk személyesen jelen hiszen egy nagy nagy teremben vagyunk mint például most de hát hogyha most ránéznétek mondjuk itt a monitoromra akkor azt látnátok hogy a csoportokat látom hogy hogy mennyien vannak csoportosan, mennyien nézik az előadást. Tehát csoportosan. Ugyanúgy csoportosan, mint mi. Tehát kivetítővel. Tehát lényeg az, élőben kivetítővel. Tehát lényeg az, hogy hogy ilyen a képzési rendszerünk, és hát én azt javaslom, hogy ugye az üzenetem az az számodra, hogy minél előbb kezd el a képzésedet, hogy minél több tudással rendelkez 2035-ig. Itt van még egy időpontunk 2035 előtt, az 2025. Tehát 2025 év vége. Ugyanis addig van egy nagy kiválasztódás, hogy kik lesznek a jövő, tanítói, vezetői oké? Okay, és az valahogy már nincs is olyan messze hát lassan azt lehet mondani hogy két és fél év múlva jó? mert ezen a bolygón aranykornak kell lenni, hogy elmagyarázzam röviden miért kell aranykornak lenni? mert kiépült az univerzumunk az azt jelenti hogy a Föld az univerzum széle volt és, és addig míg a széle volt mindegy hogy milyen volt ennek a Földön lévő emberek rezgése ugye a hangulatunktól függ a rezgésünk de az a rezgés ami most a jelenlegi emberiségnek van az baromira nem jó itt a már közelebb az univerzum közeléhez mint a széléhez oké? Okay? Tehát az univerzum azóta tova terjedt, és most nagyobb távolságok vannak már kifele a központtól, mint a Föld és a központ között. Ezáltal ugye a Földnek már egy olyan szerepe van, ami az univerzum ezen részén hát elég negatív a rezgés. És ez hatással van ugye az egész univerzum ezen részére és ezért ezt megszüntetik, világos ez? és kiköltöztetik a nem fejlődő lelkeket az univerzum szélére ugyanúgy mint ahogy kezdődött itt az emberiség egyébként csak úgy mondanám hogy ez a hetedik emberiség ezen a bolygón. úgy kezdődött hogy ide költöztették a nem kívánatos lelkeket jól el voltak itt a saját kis rezgésükkel csak már itt a vége ennek a dolognak, És ezért volt a, ugye nem most lett volna a vége hanem 2022 december 22 vel vagy 12, bocsánat, 2012 december 22 vel ott lett volna a vége, ugye ezt benne is volt mindenhol hála Istennek adtak még időt, jó? de azt fogod tapasztalni ha nem hiszed, már tapasztalod hogy sokkal többen halnak meg mint előtte ami azt jelenti hogy ugyanúgy ahogy az élet tőlük függött a te életed és mindenkinek az élete hát nyilván ha valaki nem önpusztító akkor az élete az ugyanúgy a fentél kezében van és hogy mikor állítják le valakinek az életét az nem tőle függ, csak mag akkor függ tőle, hogyha hát hogyha teljesíti a küldetését amiért ide született tehát minden embernek van egy küldetése amivel ide született csak az emberek ezt nem ismerik ezt itt mindenki meg tudja tanulni és mindenki meg tudja ismerni hogy neki személyesen mi a küldetése jó? tehát azt gondoljuk hogy itt ezen a világban minden véletlen alapon működik, óriási tévedésben van. Itt minden precízen, pontosan megszervezett. Még az is, ha bármilyen problémát kapsz az életedben, az is előre megszervezett. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy ha az embernek van tudása, akkor tud ahhoz a az élethez, környezethez alkalmazkodni, amiben él, ha nincs tudása, akkor meg boldogtalan. Érted? Ez van. És az, hogy valaki boldog vagy nem boldog, az nem korkérdés. Nem attól függ, hogy hány évet töltött már ebben a földi létében, hanem attól függ, hogy a küldetésén hogy halad. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csináljunk 30 perc szünetet, utána pedig fogjunk hozzá a gyereknevelés coachhoz, jó? Szeretlek benneteket, sziasztok!